Поверніть героїв додому. 30 учасників акції зібрались у Хмельницькому підтримати українців, котрі перебувають у російському полоні. Проросійська церковна література. Книги, які виявили у бібліотеці Єпархіального управління Святопокровського кафедрального собору, досліджує Служба безпеки України. У Шепетівці відкрили інклюзивну кав'ярню, в якій працює людина із синдромом Дауна. «Слава Україні! Героям слава! В мене вийшов мій товариш з Донецького СІЗО і змог витащити з собою список, хто ребята сидять там, у кого нету зв'язку з родичами». «Товариш Артем Матвієв, глава ГБР Донецької області, потрапив у плін у ну, перших числах березня а от, і от до кінця лютого, лютого місяця був у половні».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 Війна принесла дуже багато сліз, але війна і показала нам справжність людей. За словами організаторки акції «Поверніть героїв додому» Лесі Стебло, наступну заплановано на 14 квітня. Михайло Жила, Віктор Кравий, Суспільне новини, Хмельницький.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 ...живільним для того, що це вилівається в конкретні дії і, зокрема, в неповагу до наших військових. У самому слагані «З нами Бог» також немає нічого поганого. Погано тільки те, що ми русські, є з нами Бог. Тобто створюється таке враження, що...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 Колишній військовий Артур Ананів, якого у неділю побили і виштовхали Свято-Покровського кафедрального собору, продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні, куди його поклали 2 квітня. Про це він розповів телефоном. Чоловік каже, у нього закрита черепно-мозкова травма – забій головного мозку. Так я продовжую лежати в лекарні, проходити обстеження і лікуватися. Змовляв з нейрохірургом, ходив до нього, то він казав, що там цей очах, там десь забій, то він вже в мене почав потрошки розсасуватися, то не потрібно буде оперувати. Сказали лежати, мені потрібен спокій. Як розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега, за заяву, яку написав 3 квітня Артур Ананів, нині триває розслідування. У нас, по факту, проводиться розслідування, оголошено про підозру по статті 125. Стаття 125 Кримінального кодексу України – це легкі і тілесні ушкодження, це є проступок з'єдноченого законодавства, а у випадку з проступками такого поняття, як обривання запобіжного заходу, немає. Оголосили про підозру, далі все решта – це опитування, слідчі дії, це є тим, розслідування.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 Шепетівчанка Майя прийшла до кав'ярні з мамою. Про своє ставлення до інклюзивної кав'ярні каже, Я тільки позитивно, тому що ну, це люди, це чись діти, і вони мають ну, працювати, відчувати себе нужними. Ну, дуже позитивно. Я от з мамою ми гуляємо, кажу, мамо, пішли обов'язково.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 телефоном коментувати ситуацію з будівництвом підприємець Олександр Іскрецький суспільному Хмельницький відмовився пояснюється тим, що нині перебуває за кордоном. Я дуже пробачаюся зараз в Англії. Все прискочаємо розмову, бо я за кордоном. Все.